Na Blízkané Ameriky zaplnili kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové. O uplynulém víkendu se tady konal tradiční velký sraz amerických vozů s názvem Hradecká V osmička. A bylo se na co koukat. Desítky Amerik nejrůznějších značek a ročníků dokreslující automobilový americký design a životní styl. Tak letošní ročník je už v pořadí 13. a těch aut oproti minulým letům je o něco jako míň. Asi kvůli době, která je, ale i tak jako ten areál vypadá dobře, ta naplněnost je slušná, je tady spoustu zajímavých aut, které tady ještě ani nikdy nebyly, takže v tomhle směru je to takový bohatý a pestrý, i když... O něco menší počet, ale jako je na co se dívat. Kadelaky, Dodge, Fordy a další americké značky autáků předvedly jejich majitelé v plné kráse. Dech brali ty novější vozy, ale především americká auta ze 60. a 70. let minulého století. Je to Mustang 1968, kupé, vlastní vlastnímo asi dva a roku, koupenej tady v Čechách a postupně renovovaný až do tohoto stavu. Mm -hmm, to je nádhera. Jezdíte s ním nebo je to garážovka? <laughs> Jezdím s ním to ve každý týden. Na srazu Amerik se letos objevily některé automobily historicky vůbec poprvé. Mě potěšilo, že se mi ozval Mike, který má Forda velkou káru s parohama, s rohama, teda, jestli to říkám blbě osvícenýho, krásný auto. Jsou tady i speciály americký, odtahový, který vlastně chlapi si dovezli třeba minulý rok, zrenovovali to a přijeli k nám vlastně poprvé. Nebo jsou tady nějaké v kterých jako bylo vyrobeno určitá řada, tak, což jich na světě moc není a tady u nás se je třeba jeden kousek letos taky objevil, takže určitě každý rok je něco jako zajímavého, co tady ještě nebylo. Návštěvníci si akci užívali. Co tobě se nejvíc líbilo z těch autáků? Mm, Ta žlutá Corveta. Ustanguje Stangu je tady Huffo, se dal čekat, to je nejpočetnější asi auto. No tak spíš to jsou asi takový ty vzácnější kusy, já Jestli je nějaký GTO třeba, možná, že tady bude, tak to nějaký starý charge z roku 68, tak to jsou takový klenoty, že jo. No a a takže... jinak spokojenost s akcí. Jo určitě, ano. Pořadatelé si pro návštěvníky připravili i bohatý doprovodný program. Nejen stylová gastronomie a suvenýry, ale také koncerty a tradiční soutěže, jako je třeba ta o nejsilnější zvuk a o nejkrásnější Ameriku.